bag gaming සීකකින් අසීකාද වෙනතර වඩා ටික වෙනස් වෙඩක් කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්න ඇති මෙලකටත් ગેරිනල අලුතෙන් පාට bag එකක් දීලා තිබ්බ ඉතින් මේ bag එක පේන්නන තමයි. ඔයාලා mid training match එක අරගෙන ආදී වලේදී මම දාගෙන ඉන්නේ පාටම් bag එක. ඉතින් ඒකත් level 3ක් තියෙනවා ද සාමාන්‍ය මේ පළවෙනි ලෙවල් එක පළවෙනි ලෙවල් එක නරගම නෑ දෙවෙනි ලෙවල් එක තමයි මේක දෙවෙනි ලෙවල් එක නම් මගේ එච්චරම කැම්පින් නෑ තුන්වෙනි ලෙවල් එකේ මට පිස්සු වෙන ලෙවල් එක ගණන් ගන්න එපා අ දැන් එකයි මේකයි මේකයි අරගෙන අපේ යමු කොහොමද අපේ මැච් එක බලන්න ඉතින් මම වලට ගිය වෙනද වලට ආව වෙනස් මැච් එකක් කියලා වු එක එහෙම තමයි. අ ඉතින් හේතු මම පස්සේ කියන්නම්. මොකද දැන් මේ හේතු කියව තින් වැඩක් නෑ. වියහින්ද වීඩියෝ කවස ගන්න යනවා ඉල්ලනවා. ඉතින් වලට වෙනදි ලයිව් නැමද නෑ ඉන්නේ. පට්ට කියලා හඩන්නේ. තමයි අ හොඳම பின் එකත් හොඳයි 62 70 ගණන් වල දින අන්න අනේ කෙක් කින් නයිට් බොටෙක් ආඩෝ පවුදේ අ කින්න එදින් අතල බොටෙක් hit කව්ද මට වැඩි දීපු මම අවුලන්නේ එනිමි පාටක් තියෙන බොටෙක්ද මන් දන්නේ මොකෙද්ද ඒක ම මැරණ ගහන ඇඩි මරණ ගහන ගන විතරක් ඉතින් ඔයාලට කියන්න මම කොහොම වරුදු වෙන්නේ කියලා හෙඩ් ගෑන ඉතින් හෙඩ් කියන්නේ හෙඩ් ගහනකොට ඉතින් දැන්නනේ පාට දනත් වල다가නේදී මගේ හෙඩ් කීපයක්ම ගියා ඒක නම් හෙඩ් නෙමෙයි ඉතින් ඉතින් ඔයාලා මම ගත්ත බරුඩිකම ගන්නේ ඉතින් මොකද ඒ වලට ගොඩක් වම දින් වන් ටැප් ගහන්න කියලා මැරෙනවා ඉතින් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඔය දැක්කනේ ඉතින් තාම ඉතින් damage පුරගෙන ඉඳ මගේ තමයි අර උඩ බැන්නින් ඉඳ එමුනේ. මගේ වන් ටැප් මගේ අර ખાඳර තාම ඉතින් ඒක හරියටම හදන්න බෑ. ඉතින් තමයි ඉතින් ඒ හැදෙන්න දැක්කනේ ඉතින් අර 30 ගණන් 40 ගණන් 50 මගේ හෙඩ් යන්නේ වයි හිරි කවුද bro අවුල නෑ බෝදේ. වැඩි වෙන ගන්නේ වම්පක් දුනේ කියලා මමවත් දන්නේ නැහැ තාම හරියට. මම නැතනෙ කිටි. හරි බ්‍රෝයි. trap පටහකි දැක්කේ නෑ කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් මම මැරනා මෙතන. අප රටයි විතර හට්ටෙක් ආවේදී ඉතින් අන්න ඌ පැනගත්තේ නැහැ ගොම් කමේදී අයියා මගේ ගොම් කම ඌව මරන්න ගිහලා ඌ අන්න උවිතන ඉඳගෙන hina වෙනවා අප රටයි වාහෞද එනිමිය අඩ ඉතින් කාලේ ඊට පස්සේ කලින් මරලා දැම්ම මොකද්ද ලැහන්න යන්න එනිම මරාගෙන වරුණ ඔයගෙ දර මම මරුවේ ඉරපින්නක ගා තමයි ඉතින් වලට වෙනදී ඉතින් ආරේ ලලු තෙන්දී මොපාට් බෑග් පැක් එක අ ඉතින් මම මේක විශේෂයෙන්ම කරේ බෑග් පැක් එක අහුනේ මොකද්ද යහුනේ ඔයා හවුද ඔයා මට එහෙම කරන්නේ ඔයා ඒ දිගනේ අද දවසෙ ඉතින් අහන්න දින්නේ. ම්ම් ඉතින් අන්න හැරි අයෝ පැනගත්තා. දෙන්නේ නැහැ ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. මම අංගන ගත්තේ නැහැ ඉතින් ඔ අප්පට හේ. කොහොමද යලෙන ආනන්දත්? ම්ම් හොඳයි. නරක අතිශිෂ්ටයි. ම්ම් වට්ට ඔරිමු ග්ලූව කඩන්න බලන්නේ මෙතනින් ගියම අයියලා දාන්න මෙන්න මෙතෙන්ට ආයිට මොනද එන්නේ දැන් ඉතින් කිල් දැම්ම විදිහින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් එන මේ මොකද්ද කිලාකින් කිලා පරාවන්න බැරි මොකද උන් අර පැත්ත මොකද්ද දුවනකොට අපට හිටි හවුද තවුද ඔයා කොහෙන්දන්දා වේ ඔයා අර මුකිල් නමයි අය ලයිව් ඉන්නේ අනේ කිල් පහයිද වේ තවුද ඔයා මට අපත්තිරි ඊයේ නේ නරුව තුන් දිනක් එතනම වට්ට වට්ට ඉතින් ගෝයත් ආවෝ කොහෙන් වත්තාව මොකෙ දෙකෙන් නැත්තම් ඉතින් අනේ එකක් දිනන ඊට පස්සේ මතු වෙන්න තැන්නේ නැද්ද උඩට ඒක මන්ද අයියෝ අයියෝ අයියෝ අයියෝ යටින් ඉඳන් ඩැමේජ් එක හැඳපින් විතර කාටනේ පොල් කාටනේ මම නැනේ පොල් ගෙඩියනේ ඔක පොට්ට සී. පොට්ටේනම් ග්ලූවල් එක දාලා තියෙන්නේ. කඩන්න গিয়েත් ඒක මේ වල්ලිങ്ങിන අවදින සෙන්ලා කතා කරන්නේ දේ හිටියේ මම. ඉතින් වඩ මැච් එකේ ෆ්‍රීඩම් එකක් දැනෙන්න තමයි ඉතින් එහෙම කරේ. අප පොට හිරේ නිකන් ග්ලූවල් එකක් ගියා. තිම් පොඩක් බලගෙන ඉන්න මැච් වඩ රාශිලි. ය අපේ රාශිගේ වදින ඕන තදව ගොරක මරාගෙන වැරෙන්න පුළුවන් ඉච්චේ ලොකු දෙයක් කියලා හිතාගෙන තමයි තින් ගහන්නේ නා වෙනාන බෝම්බ සෙට් නාඩියෝ කවුද මට මට බිය කරන්නේ කවුද ඉන්නේ පොට්ට සීරි බිත්තර කට් එක හ්ම් බිත්තර කට් එක ඉන්නේ ෂුවර් නැති යාදියා නම නම පත් තින් හයাটো අissu නැත්තම් ෂොක් tissu in dadanne adi oh bro mariyare edingala dekka then ada mage wade thin like ekak denna